صلى عليك الله والروح صلى عليك الله والروح جداه هذا الصبت مذبوح تسفي عليه الريح يا جدي معفر الاعضاء والخدي جداه هذا الصبت مذبوح جداه الصبت مذبوح صلى عليك الله والروح هذا الصبط مذبح تسبي عليه الريح يا جدي محفر الأحضاء والجدي تسبي تسبي تسبي عليه الريح يا جدي محفر محفر الأحضاء والجدي نخيرا دا هذا الصوت مذوب بعد مره لذا هذا الصوت مذوب آه يا جدي وات جهيت يا جدي وات جهيت توجه... لعيد صوب المدينه اليوم زينب كوناكيب زينب تلحق مو ولتني القوم راحوا كل بني هاشم راحوا كل بني هاشم ضحايا وما يفيد اللوم بين العين النهار طاحي وبين النحر اجردم والصب من والعدا كثر عليه رق الوحش والصخر والصبط ضامن والعدى كثر عليه رق الوحش والصخر والكافل العباس في الوردي معفر الاعضاء والخدي جداه هذا الصبط مد صلى, صلى صلى صلى عليك صلى عليه الله والروح جداه جدا هذا الصبت منبوح صلى عليك الله والروح جداه هذا الصبت منبوح تسبيح عليه الريح يا جد الله معفر الأعضاء والخدي آه تسفي عليه الريح يا خدي معفر الأعضاء والخدي إلى الشاعر الموفق ابن العم طارق نزار الطريحي جداه هذا الصبط مذ يا بول قاسيم لو ان شفت، يا قاسيم لو ان وحيدي بويليتي العرجاس لا انصار لا سيل ولا سلام عباس سيل ولا سلام عباس واقف واحد ما عند واقف واحد ما عند معيني عيس من الناس حير حاطه البيض رماحي واس همي واقواس نادى الا من ذائب عنا صوت وايم الله اوجعنا زادت تسوخ الارض بالجندي حفر الاعضاء والخدي جداه هذا الصبط ما جداه جدا هذا الصبط ما صلى صلى صلى علي عليه اسفي عليه الريح يا جدي معفر الاعضاء والخدي جداه جده هذا الصبط ومد بعد مره جده هذا الصبط يا ايه قصيد لي مخي يا محسيني ورادب هاي توديعه قصد لمخي يا محسيني ورادب هاي توديعه ربع لك لكت شرب ما يلزيع من حرق قلب ما يقدر من حرق قلب ما يقدر يحرك حتى صابيع طلع به. صبيط وحيس ضاقت به وسيع يا قوم ضامن فرحموا طفلي فاستقبلوه القوم بالنبل يا قوم ضامن فرحموا طفلي تقبلوه القوم بالنبل وعاد مذبحا إلى المهدي معفر الأعضاء والخدي جداه هذا الصبط صلى صلى الله تسفي عليه الريح يا تدي آه، معفر ال... والخدي جداه هذا الصيف طومت. بعد مره جداه هذا الصيف طومت. اه اه اه اه اه رجع, رجع. صوب المعاروشة على العيد ونبوليمه وطاب عسكارهم يحسيني وسوى نهارهم ظلمه بس من كل كتير هيجموا علياه هي وفيل يضاوا دمه صابه وصادره بالنبله خذت من نيل شبيد خذمه ومهره قد عاد من كوبا وسرجه يا جد مقلوبا ومهره قد عاد من كوبا وسرجه يا جد مقلوبا ينعى قتيل الله بالوجد معفر الاعضاء والجد آه... صلى الله <سؤال> محفر الأعضاء والخدِ كسر حتى يطيق يا جدي بارك الله بك محفر الأعضاء والخدِ إيه جداه هذا الصبط مدحه جداه هذا الصبط مدحه تثنى عليه بن جاوشن، تثنى عليه بن جاوشن ويحز من حرمني كفاه على على سمهرين الصابرين راسل طاهري وعلّه تثنى عليه بن جوشن ويحس من حرمني قفاه لعالي سمهرين الصاب راسل طاهري وعلّه جتي بغارتي و عليها عليه و وكل جيش الكفور فيزعاو علم خيمنا يا جده عاري على الرمضاء مطروح بلا جواب لم يسق حتى غابت الروح عاري على الرمضاء مطروح لم يسق حتى غابت الروح مهشم الأضلاع بالجرد مُعَفَّرُ الأعضاءِ وَالْخِدِّي جَدَّاهُ هَذَا الصِّبْطُ مَذْبُوحُ بَسْ هَاي جَدَّاهُ